Vůně pražených mandlí, svařeného vína, punče a dalších gastronomických lahůdek, desítky stánků, dětská zóna a atraktivní program na pódiu. To jsou vánoční trhy v Hradci Králové, které jsou letos poprvé situovány do historického centra města na velké náměstí. Návštěvníci si tady mohou u stánku koupit nejrůznější výrobky s vánoční tematikou. My nabízíme ruční vlastně ozdobičky od Harachova, a jsou ručně malované a opravdu to je prostě český výrobek. Takže my jsme přivezli tu českou tradici. A nejen vánoční ozdoby, ale také řadu gastronomických lahůdek prodejci nabízejí. Tak prodáváme syrupy se sníženým obsahem cukru, kde vlastně je více té byliné složky a dají se užívat i k zdravým kůrám. Doporučená dávka je malý panák, napolitete kotiny, ale pít aspoň ty dvě hodinky, aby to tělo přijímalo postupně to bylinko. U vánočního stromu vedle katedrály a Bílé věže je pódium, kde je každý večer nachystáno vystoupení, které dokresluje vánoční atmosféru. Významení. Atraktivní částí vánočních trhů je i dětská zóna. Tam je pro děti připraveno šapito, kde probíhají vánoční dílny i pohádky. Hned o kousek dál je kovárna, kde si děti mohou za pomoci kováře reálně vyzkoušet kování pod širým nebem. No, může být taková? Jo. Jo, bude to jo? Jo. Dobře, takže už je kladivo. Ještě očistím, v dětské zóně děti najdou i střelnici, kde se střílí zkuší na gumu, nebo se mohou svést na středověkém ruském kole. Návštěvníci si trhy v nové podobě užívají. Líbí se mi to moc, jsem ráda, že tady něco je, sice nejsme vůbec místní, ale přijeli jsme se podívat, protože jsme se o tom dozvěděli a je to krásný. No. Vánoční trhy na Velkém náměstí v Hradci Králové trvají do 23. prosince. Určitě si je nenechte ujít.